Ahoj, vítám vás u dnešního dílu. Nacházíme se na jednom pražském mostě. Pražskou koalici a odbornou veřejnost rozděluje představa o osudu tohoto mostu. Jedni říkají zbourat a postavit, druzí říkají zanechat opravit. Pokud by se tento most zboural, přeruší se důležitá dopravní tepna mezi Libní a Holešovicemi na velmi dlouhou dobu. Vzpomeňme se na provizorní trojský tramvajový most, který stal provizorně po dobu 32 let. Místo tohoto krásného mostu chci nechat radní pro dopravu postavit most z parametry dálnice. To by znamenalo další příliv automobilů a kolony vlastně po celém městě. Jak praví dopravně inženýrské souvětí? Zase je silnice, sklidíš auta. Pokud bude most rekonstruován, bude muset být stejně několikrát uzavřen. A třetí možnost je, že bude most ponechan ve stejném stavu jako doteď. To ale nemůže vydržet na dlouho a stejně bude za chvíli uzavřen nebo rovnou spadne. Mluvím tady samozřejmě o libeňském mostu. My se ale otázkou osudu tohoto mostu zabývat nebudeme. Pro nás je důležité, že pokud bude most stržen nebo opravovan, tak se lidé nebudou moci pohodlně a rychle dostat z Libně do Holešovic a naopak. Takže problém, který dnes budeme řešit je, jak se dostat přes libeňský most bez libeňského mostu. Může vás napadnout spoustu objízdných tras. My vybrali tyto. Tady kluci pojedou MHD. Proč vám přijde MHD nejlepší? Je to rychle a spolehlivé. Je to ekologičtější a méně fyzicky a psychicky náročné. Tady Anlex si vybral jízdu automobilem. Tak především automobil je pohodlný. Bez přestupu tě dostane z bodu U a z bodu A do bodu B. Bez nějakého prostě fandrkování kolem neřešíš zastávky. Prostě si jedeš jak pán přes celou Prahu. Úplně super. Tady Aslanex si vybral jízdu na kole. Já si myslím, že kolo je skvělý kompromis mezi autem a MHDčkem, protože tady to růžový rekolo si můžu půjčit tady za rohem, pak až budu v cíle, tak ho tam prostě normálně v aplikaci vrátím, pojedu po cyklostezce, skvěle rychlý, pak přívozem, taky skvěle rychlý je to malý dostatečně abych se vešel všude, kde můžu. A já jsem se vybral plavbu na člunu. Pravidla závodu jsou jednoduchá. Každá skupina se musí dostat na opačný břeh Vltavy pouze pomocí svého dopravního prostředku, ale Lebeňského mostu se přitom nesmí vůbec dotknout. Kdo bude nejrychleji v cíli, vyhrává. A pro zopakování, naše linky náhradní dopravy jsou X1 tramvaj, X6 auto, X14 kolo a X25 člun. Zdá se, že můžeme vyrazit. 3, 2, jedna... Move! Uh! Když se dostojíme, to je hezky to můžu. Tady má autíčko tam, kde jsme Tak, ještě počkáme, ještě počkáme. Teďka míříme do Karlína a zajímavý je, že normálně se tady jezdí po cyklostezce, ale teďka jsme chytli zrovna ten měsíc, kde je tady výluka a je tady asi nejúžasnější cyklistická objížďka, kterou jsem v životě viděl. Je takhle krásně značená tady těma eh, normálníma prostě značkama a vedo to tímhletím polem. Už jsem tady jel i jednou v noci a to je fakt teprů zážitek. tak raketa říkám, blinkr, pic, pic, za dvě, zpomalit a zatáčka, Uhu, a jedeme, ale tady je to hluský Můžeme vidět jedný rečný záběr Lidenského mostu ze spodní strany Jak vidíte a sedíme v osmířce. Stihli jsme tak, tak ale jedeme. Teďka už jste mohli vidět, jak je nemotný normální cykl z, cese, z nějakých nepohopětelných důvodů. Ta značka byla stejně nepřeškořnutá, ale už jsme zostali k přívozu. Zatím tam žádný není, ale jsou tady ty krásné schody v rámci Landscape festivalu. Udělali jakože umělecké dílo, schody na přívaz. To je celá úžasný. Tak snad nás tam vemou. A snad taky přijede někdy, když se mi tady nechce čekat půl hodiny. Tak tady zhruba na tom konci konci toho ostrova má být jako most, už je tam v plánu dlouho A teďka už se dostat nějak hýba, už bylo výběrové řízení hotový. Takže tady bude lávka, má pro pěší nahoře, bude tam se na ostrov Vlastně tím pádem ztratí tenhle přívoz smysl, což by se nám vyplatilo, jako kdybychom závodili po té lávce To by byla asi docela rychlejší než tady čekat, těch 10 minut 4 minuty. To asi neskyneme. Kdyby jsme vystoupili na konec a budu na šlo? Ne, to, Vede trať s Vysočan lomeno Livně do Holešovic, velice pěkná záležitost, především ještě když se dá projet panťákem, nebo žabotlamem. Tady mějíme nádhernou odbočku z bulovky, jdesi na bulovku, opravdu v posudí, že je to taky jako nádherné ve špíci, ale teď máme neděli, dneska je to všechno nádherné v klydu. Provoz mírný, jsme na cestě 10 minut, řeklám, že kluci od MAD jsou sotva na zastávce. Na kole už se možná bíří k přívozu, ale on netřeba než ještě tam si to pojede. No akorát ten čin ještě, protože jako to podle mě jako to, už se musí tam někde plavit. Takže doufám, že je teďka dost hodí, aby neměl moc šance projet. Protože přeci jenom na ta část dotavy jako není zrovna tak ale to asi možná bude zvládat, ale nevadí. Na druhou stranu, on má to riziko, že dojde mokrej. Já jsem v jdu. já se tady sedím někde... poukej, no pravda, Ještě červený. Pravda, pravda, vlastně taky dojedu, taky dojedu mokrej, protože jako přeci jenom, kolik to ukazuje, 31,5 stupně, není to úplně příjemný. ale fakt jako potí se začíná, fakt jako úplně extrémně. Na druhou stranu, ty, co bych dal za to, že bych teď mohl na člunu, protože jako to se člověk skočí do té Vltavy, ježí se nádherně, své uh, zase na tom čunu a můj jako dále je mu příjemně u té vody, tyjo. Já tady v tom autě žiju černým, to je výhej, tak je, já tady mě odbočit. Dobré, tak si ho trošku natáhneme, musím předjet Passata. musíme vzít přednádherný trojský most, což je taky jako ve finále. Aspoň jako nějaká kompenzace za to, že nejdu k s z most No a máme tady prvního závodníka. A překvapivě jako první tady byl závodník, který si to dal po vodě. Takže z vody se nám teďkon zvyškrábe na břeh Dan. já mám u mikrofonu Dana. Dane, jaký máš ze závodu pocit? Ale úplně super, mě se krásně. Po té hodě je to dobrý v tomhle vedru to ani není tak strašný. Pod libeňským mostem je stín. Je hezký vidět ten libeňský most taky ze spoda a uvědomit si, že vlastně je fakt ve špatném stavu. A řekl bych, že tohle je nejrychlejší a nejlepší cesta při případném stržení nebo uzavření libeňského mostu. Taky si myslím, že je to nejrychlejší cesta. Ještě nám řekni, neměl jsi třeba strach, že by se spotopil s touhletou lodičkou? Tak jakoby vždycky, než, jsem, než vlezu na vodu, tak bych měl trošku strach, no, ale musím říct, že jakmile jsem začal plouzt, tak už jsem cítil, že to prostě neuchází, že je to v pohodě a pak už jsem se nebál. no, pak už to jelo hezky. Naštěstí jsem nepotkal ani žádnou loď na cestě, takže jsem se nemusel vyhejbat ani řešit žádný komplikace a řekl bych, že ideální cesta tak jo, dobrý, já ti děkuji a my jdeme čekat na další závodníky. Jsme, Jsme poctiví, chodíme na zelené. <laughs> no, to nevíme. A to by to ne, to bych to šel nebo nešel, tam budou ty žlásky, to bude ještě zajímavé. To bude zajímavé, jestli tam budou naše naši žlásky. Posáváme už pomalu, ale jistě jsem Takže já jsem se trošku přesunul a teď budu jenom zvědav na to, za jak dlouho nám vlastně dorazí ostatní závodníci. že tam je zrcadlo, ale v tom zrcadle ani není nic vidět, takže budu tam opatřit najít, že ruchočí mě se trfí, ano, teď mi mě se trfilo. Musím se ještě jedno, no, tam opět nevidím, že jednu, a ani tam nic směre, tak, to bude trošku drencat, protože tady debilně určitě hlavy. Hej hej, tam to Jo Máme ještě. Co mi ukazuje do Prčit? Jako k by nám jete, nebo... Jo, takhle. Tady ukazují všechno možný, teda já nechápu, co mi chtějí. Fakt, jo, kdyby inteligentíš. Prostě nechápu, co mi i tady na mě něco mávají. Takže nám dorazil další závodník. Jako druhý v pořadí nám dorazil... Unlex, který si to dal autem. Jak se ti závodilo? Nádhera, až na ty červený a že to auto nemá klimatizaci. No jako musím říct, tak když se na tebe podívám, tak je, tak je jako docela vidět, že to z tebe jako, trošku cáká. Tak kdybych si trošku připlatil, tak to auto bude lepší, no, ale bohužel no. Po se nacházíme na mostě, který je taktejný v a uzavření a Už se nedovedu a se Myslím, že už tady čekáme docela dlouho, a nebaví mě to. Možná jsme měli traci po mosti Když tak jako tuď, jako docela daleko jsme tak 15 minut tam a zpátky, takže... No, to je tak na stejno. No. Je to přívozem. jako přívoz je stylovější, to, to nepopírám. Dal jedno číslo a, že že tři, třeba teď by to všechno byla šestka, v případě trojku šestky. Hmm. No, to no to to jenže oni mají chvíli, má stejnou trasu. Já vím, no, tam to, to, to úplně nejde. No? Ale někde třeba jo, když byla, víš třeba byla... Tě. Já už si teď, já už teď, ale opravdu, ale opravdu, no dvím. jsme svět celé půlhodinové video z auta. No, tak to radši ani našim divákům nebudeme říkat tohle. Chceš k tomu dnes snad něco dodat? No radši ani ne. Tak nehoukaj do toho mikrofonu, děkuji. No, tak teď tady čekáme buď do jedničků, 14 nebo pětadvacítků. Radši bych jel teda dvanáctků, která končila jeden čas na Palmoce a teď To je kci. No, pojedeme jedničků, čtrnáctků, co by jako první. vcem oni ne a tam tak musíme doběhnout do cíle Vole, budeme klikátný. Jo, tam nemžete fax. Ještě když to klidně odstavit? Ještě kde? Kde se to vypíne? Nej, nejste poslední, ještě já slaněk stílení. Prostě A co? Jste to <tějí> Takže jako třetí pořadí nám dorazil Rafael a Tadeáš. Jak se ti závodilo, Rafaeli? Bylo to náročně, náročnější, než jsem čekal. Tramvaj docela pečák, co? Ani ne, byla klimatizovaná, ale pak jsme šli z Florence pěšky na Vltavskou. A to bylo teprve průšvih. Ani jsme s tím nepomohli. Rozumím, jak se závodilo tobě Tadeáším? Tak taky dobrý, akorát... Chtěli, protože je víkend, tak jsme chtěli prostě nečekat na tramvaj, takže jsme dobíhali i pár tramvají. A já si myslím, že dobrý, že, na to, že jsme jeli tramvají skoro 40 minut a jsme třetí, tak je to úspěch, si myslím. Tak, a jako poslední jako poslední nám dorazil Aslanex. Evidentně, evidentně, totálně, ale totálně byšťaven, ale já se s to musím zeptat, jak se ti závodilo? No, je to jako skvělý na kole, ale ten přívoz, čekat na něj 15 minut, nevejít se tam skoro, jako <laughs> není to úplně na jako ideální způsob pro ten přívoz. A no, je na to vyvědět, že jsi totálně úplně vyřízený. Zdá se, to tam dalo by si to ještě jednou. No, ale objel bych to bez toho přívozu. Tomu rozumím. Právě nám přijel poslední závodník na levou stranu Lemeckého mostu. My si teďka pojďme schrnout výsledky. Na prvním místě se nám umístil člun, který potvrdil, že nejkratší trasa je zároveň i nejrychlejší. Na druhém místě se umístilo auto, které to i přes svoji nejdelší trasu dohnalo nejvyšší průměrnou rychlostí. S kombinací se slabým víkendovým provozem. Na třetím místě se umístili závodnice MHD, kterým ujel spoj na Florenci a museli urazit část své trasy pěšky. A na posledním místě se nám umístili závodnice na kolech, kteří většinu svého času strávili čekáním na přívoz. Tak, závod je za námi. Myslím si, že jsme do budoucna nabídli dopravnímu podniku některé výlukové trasy. Uvidíme, jestli se chytne náš nápad na přívoz X25, oběst MHD, nebo se nakonec dočkáme zase nějakého dlouhodobě provizorního mostu. Způsob přepravy z Libně do Holešovic necháme na vás. Přeprava lodí jen nejrychlejší, rychlejší, ale nosit sebou je dost nepraktické. Podle výsledků závodu mi jako nejefektivnější přijde jízda MHD, Nemusíte sebou tahat člun, hledat parkování pro auto nebo hledat, kde najdete nejbližší růžové kolo. Doufám, že se vám můj premiérový díl líbil. Zatím se mějte hezky a užívejte si Prahy, do ještě stojí.